اختلف العلماء في بيع صوف الميت الميته ووبرها وشعرها وقرنها فهل يجوز البيع اما هو الصحيح في ذلك الصحيح ان صوفها وعبرها وشعرها ليس بلا جسم اذا جز شعرها بعد ما في